З тобою заселяли землю, шукали берег безкінечного моря, знаходили світло там, де темно, і бачили, як посували. Субтитрувальниця То ти за нас стоїш стіною, коли ми з тобою. То ти за нас стоїш